حفظنا الكريم اسعد الله يكون في هذا المساء السعيد الاذواق لكل الافراد عدنا في الغالي اكرم المنصوري وبمناسبه حنا عريسنا الوالد اكيد علي المنصوري حضر لكم الفنان الشاب صاحب الحنجر الغيبية احمد العربي المصاحبة فرقه موسيقيه في قياده الحزم في كيفرد المايسترو علي الحمداني عشان يزقكم انا اسمر تحياتنا للمصورين الغوالي تحياتنا لكل الحضور وقت المتعنتم الفنان احمد العربي والفرقه الموسيقيه يا هلا بدوا من عده وزينه بدوني ومان عشرة الصاحب بدأوا من عدو الزينه بدون ومان عشرة الصاحب مانف عشرة الصاحب خايف بدون دروح وشوف دنياتك وشوف دنياتك ولك بدون ترد خسران بالتالي علي يوجعني ولك ريون من فاكم على يردوني اضحك كذب والضحك مو قوه والجيب ما بينا قص بس ناقصه الخوه يردوني ولكن حمداني أضحك كذب وحكى الله والجيب ما بينقص بس ناقصه الخوه ليش, انتي قاعدة, ليش انتي قاعدة صدر خايب ليش قاعدة صدر شو فايق التجوه بخيط العنكبوت انجار قمت من ما مشت عثر oh, yeah. بخيط العنكبوت الجار قمت من مشت oh, كل من حلف بالعباس كل من حلف بالعباس والعباس بيشوا و <تصفيق> العباس شل عن قلعه. البصاروة البصاروة اكيد اس من بني ذيم وعز بني ذيم. البصاروة وعمي. يا, يا لحت العنب وانطيت. ولك لحت العنب وانطيت للما يلوحا. لحت العنب وانطيت للما هلا وانا دربي مو زين حتى ويروها هذا لعيون صاحب, الغالي صاحب دعوتنا الغالي وين صاحب دعوتنا؟ أكرم المنصوري أنا لو جنبيد عيسى وأمرا وعفت واحد شبابي أنا لو جنبيد عيسى وأمرا وعفت واحد شبابي ولك وأمرا عدل عاد الممشاك صاير خايب عدل ممشاك ودك صاير وابر بيدك تساود قاع واد النجاذبية عن علبو <تصفيق> شبابي الهوى هوا من عيسا سكران اما وكفطي انت من الراك يا سكران ولك شنو اليال ونهار قضي وحق الله هاي الهدي ولك شنو اليال ونهار قضي خايم سكران بصور حضر جناب الخانبي الادب والأخلاق أهلس من عمه على إدليمي تو البصراوي محمد البصراوي وينهم عمي الحضور أكيد من إدليم لال منصور شل عن قلعه بغياب أخوي ثامر البصراوي مع ثامر البصراوي العريس أكيد على والمعرس وعز عزيمه هيا الله العريس الما وقاف لابضي جنس كلوله فاتر لو متت لا يوقف ويعلى الناس تي راسك وأنا زين عزيز الغني يا هلا بيوم. يلا يعني بعد صديق يريد شكليت بالكره يلا شيل علاوي هاي على مجالي ها ها هذا شط حكي هاي هاي ايدي <تصفيق> ولك ربيتك غيرون وانطيت ايدي خائب طيب يكبر علي ويصير رجل الحديدي ابن معامر شيل عشرة دوم اثنان ما تسوى <تصفيق> <نايت. نايت. تصفيق> سويت بالدنيا بس هاي ما يسوا صمحجار الشهد وياي, مشيت وياي. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> رياض أهلا تحيه من بلال علي المنصور المعرس أكيد فيهم معتز المنصور عمي نظور المعموري وأهلا تحيه للمعرس وينهم عمي العريس ما شفنا العريس هذا آه أس أس الملوك يعني الناصرية ورجال الناصرية بيتمشي أكيد فيهم، في قراعات عمي، أهل كربلاء، ابن مايتشي بويه وينه يقولون مطلوب علم الناصرة، بعد الناصرية، وأحلى الناصرية الشالو، هذا آه. علم مجاني، علم حاشد، الله يسلمك، يلا شمره، آه. البصره بيت المنصور وينكم عمي منصور شو ماكو اكيد احمد ابو النراقين علي الحلاب حسين العكاوي او للصبح المنصور شنو علقة مع وين هم وين البني منصور شل عنقه لعلو للمعرس. يلا بيت علقة أغاتي يلا شيلها. طلع. هوي. أهل بغداد ، علي الشيباني ، سجاد الكعبة عمي ، عباس الشيباني ، علي المنصور ، عم المعرس أكيد ، الحمداني شيلها على العريس عمي, عمي العريس عيني باعو علي <تصفيق> الحمزه هذا عليش وانت بمسي هلا شوف من وين ما شفت منك الحمزه هذا عليش وانت بمسي عيني تصد للغير لو بس وين المنصور؟ من أكرم المنصوري إلى منصور ولي المعرس الأكرم الاولاد شالوا شالوا شالوا، انخوّف شويّاك تاجو لبستك تاجو لبستك نور التحيّد اثنين هم انت و اهلا وسهلا المنصوري دار اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا هاي دعوة وسهلا اهلا أكرم المنصوري للحضور اهلا وسهلا اهلا وسهلا الله المنصور أبوي أبوي اهلا يا اهلا يا يا <تصفيق> يا <تصفيق> <تصفيق> لدي لأركان الاركان الوائل بغيابك اركان سلام ولك يعنى قلبي <BR1> محمد المنصوري طاهر المنصوري يعني كرم المنصوري واحد نجم محمد المنصوري النصر عامة الناصرية ورجالها البغداد بغداد أبوي محمد علي المنصور الشادو في <تصفيق> الصقرين. <تصفيق> مو عز عمي يعني اثنين يعني علي الحلاق محمد وصفي اكيد اكرم المنصوري هاي هاي. علي العريس عمي يعني ايش تلقى علي الحلاق والدليم مال منصور علق وراي المنصور وردليم عمي حيهم يلا بحسن الشيء يقول عبد الدنيامي شو مية طول غيابك يقولكم تنساك شالو غيرك هاي هي هاي هو يسويها هايتي عموري هاي شد هاي شالو شالو اي والله هاي